اي الاعزاء تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدوا في محادث سي ابراهيم بائع جميع انواع الطيور والدواجن الاصيله بمدينه سماره تحياتي لكم جميعا شاركم معكم معلومات والمهم صورة العشاق الطيور كاينه اصحاب الناس عشاق الطيور عالم ثاني اخر السي براهيم مرحبا بنا عندك ياك. <تصفيق> الله يبارك فيك. في <تصفيق> <سيدي. تصفيق> مل... مل... <مل> <تصفيق> بارك الله فيك يا الله يحفظك. السلام عليكم، شكاين؟ سير. هذا هو مولع هذا. مولع هذا، بارك الله، شي زينة ديال السي الله يصلح عليك، الله يحفظك، الله يستر ليك. المهم كاع جميع ال... الطيور، الحوايج ديال طيور. الطيور، الأكل ديال الطيور. أي حاجة كتخص الطيور يعني في المحال هنايا كاينة أراك الله فيك الأدوية ديالهم و لا شي هادي ماكلة ديال القطاط ياك و ديال الكلاب، هي كاينة هنايا المهم الناس هاذو آه. آه آه سميتهم الماسكات هاذو شرابات آآ سميتهم قفوزة، آه يعني آه. لي خصها شي حاجة راه كيتواجد في المحال هنايا. بارك الله فيك أسي براهيم، بالنسبة للطيور أسي براهيم، الطيور تا هما اللي خاصها في شي حاجة كيجي تقداها. خاصها كاينين واحد الطيور كاملين أه، أه، هذاك في هاد الطيور، من هنا أسي براهيم هذا شنو سميتو أسي براهيم؟ هذا كانار. ها؟ كانار. كانار. هذا؟ هو كانار. يا كانار راه فهمتي راه أنت غاتكون أدرى. هو كانار. أي وهذا؟ كانار. أيوة هذا هذا ديروش هادو سبحان أيه. الله العظيم اللهم الله يا ربي زيد هذا ذكر الله سبحان الله العظيم ذكر الله ذكر الله ذكر الله السميه ديالك الله راني يعني. اه, آه. نزلنا آه. آه آه يعني ما والو حيتي له البيض اه انا الفقنا به اييه هذو ما البيضك ديولها هذو بيضنا مملقاش حييدني اه مملقاش هذا دابا خاوي ما الله دابا البيضه ديولها كيكونوا هذاك ديال الحمام هذاك ديال الحمام هذا ديال الحمام الله اي زيد السيدي هادو هاديك الزيبرا اللي كايقول لها الطادر الله راهي طيبان هادو بالنسبه للعشاق طيور راه هادي لي هادو ها هو واحد خارجنا اي ها هو خرج الله لا تحش في وهذا <تصفيق> السبرة من الفوق؟ كان على هذا اسمي البي... تيروس <تصفيق> بيروس مشيه بيروس سبحان الله عن <تصفيق> <أنت> بيروس <فيه سعيد> الشكل ديه بيروس ايوه <تصفيق> هذا هذا كاملين ياك هذا كوب تيروس <تصفيق> هذا؟ هذا ليه الفوق؟ هذا سبحان الله هذا ليه الفوق؟ سيكال وكالا هذا فين النوع هو كاين ما كاينش سميتو كيقول لي ها ها ها كاين العزري شوف شوف. شوفيني راه كاين شنو محمد صرفين محمد ديال. هادو سميتو الطيور هذه الانواع سبحان الله الادويه ديالهم هذا ميلون اه الله هذا الخرطان انا وحدي حلق اه خاص كل واحد كل الاكل هذه ديال هذه هذه ديال هذا الخل للطيور السوق في هذه ماكلة ديال دي دي الحوت ديال هذا اللي, اللي هنا نعم. نعم. نعم. نعم. واحد... هي اللي واحد يا هذا في كيحيد داك الحشرات ديال الطيور هذا كتحارب هذوك الطيوريات آه. آه آه آه آه يعني يعني آه اللي كيجيوا وداك الشيء ديالو ديالو اييه اييه اييه اييه يعني قال ما هي اللي كتخص الطيور اييه غير فين شي اه على آه آه حساب الحليب كيربوهم كيعطيهم رضوع ان شاء الله غادي آه هذا مولاي ابراهيم هذا هذا في زوان تاهو ميمونز ديال الكانارا ديال الكانارا اه؟ <تصفيق> هذا هذا ديال المشاش العادي حوت هذا ميمون تاهو فيه اه قال المهم الا عجبت شي حاجه ولا اللي خاصاتو شي حاجه راه لكم الله هذا أدوى... هو هي... ليه... أه الله لأ. يا استاذ ابراهيم تحيتي لك تحيتي ليك سيدينا لاعزاك نحيكم على هذه الانغام الجميله تحيتي لكم